чи можна 50 50 пенопластом 35 площинності А де Ви такий знайдете Ви мені скажіть зробити фасад Будинок з червоної цегли і тепло хочу просто зробити фасад щоб було гарно і якщо ви хочете Олексій зробити гарно то вам потрібно робити утеплення не менше 100 мм. Мілі... ну там по розрахункам десь 80-90 мм, але зазвичай беруть 100 мм. Ну Кругляю, так? там паче зараз ви вже не купите 80-90 навряд чи. Ось. Чому? Тому що це із-за температур. Там виходить так, що коли у вас пара проникне стіна і ви її утеплюєте, пара не проникне матеріалом, то починається волого накопичення. Із-за того, що товщина маленька, дуже довгий період часу тут будуть низькі температури. І тому волога буде дуже-дуже гарно насичатися. І якщо проблем не буде в перший рік, то вони можуть виникнути потім за того що воно буде накопичуватися із року в рік буде це більше більше більше десь може навіть вилізти на наружну поверхню якщо там є якісь кріплення або врізається якась балка або ще, або ще щось там локальне і так далі тому е, тут скажімо так якби це була мінеральна вата да будь ласочка хоч 20 мм чіпляйте Розумієте, вона пара проникне, тому там такого накопичення вологи нема. А якщо це пінопласт, і ви не дозволяєте парі, парі виходити зі стіни, то вибачайте, але вам треба все ж таки робити більшу товщину, для того, щоб стіна була більш суха. Тобто, щоб температура ось в цій точці була вище 12 градусів. Ну, для того, щоб стіна залишалась сухою. Зрозуміло. Ось, а гарний фасад можна ж зробити як? Просто поштукатурити фасад і дооздоблювати на обов'язково пінопласт.